Це намет, у якому підбирають одяг для акторів масових сцен. Тернополянин Михайло Орбанський одягає гуцульський костюм. Чоловік розповідає, також йому підберуть перуку. Ну, Гримувати ми будемо ще завтра, але поки що всі дуже здивалися, що це мої рідні вузи. Зараз ми йдемо на, на локації, Відповідно, нам помічники режисера пояснюють ситуацію, де хто може буде стояти, щоб завтра вже euh, знав своє місце, свою точку, щоб зйомка не затягнулася і все швидко. Буде. Позаду мене зібралися актори, які будуть зніматися в масових сценах. Вони вже одягнули костюми і їм нанесли грим. Андрій Репецький навчається на актора у Тернополі. Хлопець каже, у фільмі він гратиме солдата польської армії. «Приїхав сюди знятися в фільмі. Я дуже того хотів знятися в чомусь історичному такому. Це була така моя мрія ще з дитинства. Наразі я жовнір польський. Мені цей досвід дуже пригодиться, тому що я бачу з середини, як це проходить, як готуються актори, вже досвідчені актори. Трошки приймаю їхній досвід для себе». Анна Ковалишин гратиме мешканку міста. Дівчина каже, у зйомках кінострічки бере участь вперше. «Про кастинг почула від колег по роботі, мені стало цікаво. бачити, як знімаються такі українські фільми. Поки що це не завершений образ, мені ще чіплять на голову білий чепчик. Продюсер фільму Максим Асадчий розповів, відзняти фільм мали торік, але через пандемію коронавірусу зйомки відтермінували. Прем'єру запланували на осінь. «Чому в Тернополі? Тому що нам дуже сподобався цей замок, тому що він відповідає посі. Сьогодні йде підготовка до зйомок, ми побудували декорації, вішаємо готуємо, приміряємо масівку акторів. А завтра ми вже почнемо знімати. Будемо знімати два дні. Більше половини грошей ми отримали вже Держкіно, але інші гроші це приватні інвестиції, в тому числі з Канади. більше 100 мільйонів гривень. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.